kalau tak cinta, jangan buat saya ragu Depan traffic jam, pernah barus ku tunggu yeah. Tawa hatiku macam kain kau sidayah Many times that I told you Kalau tak cinta, jangan buat saya Every day is wearing day Hari-hari tunggu camp gaji masuk Eh tak masuk ni Eh don't you play with me babe Tersegat no time untuk main tarik tali dulu full time Ya yeah, ya yeah. sekarang resign ya yeah, ya yeah. Kalau ku start koffer kau boss yang paling banggan yeah. Busy tagi cinta kau tapi ku kena sailang Rupanya ada yang jaga dia punya kangkang -kang. I got no time, Tarik balik semua feeling on you Tak dekat segal fake abit lu tu I don't need you no more Boleh buka contact and delay my no more yeah. Depan traffic jam, pernah baris ku tunggu ya Tawa hatiku, macam kau sidai ya Many time that I told you Kalau tak cinta, jangan buat I ragu Depan traffic jam, pernah baris ku tunggu ya Tawa hatiku, macam kau sidai ya Many time that I told you kalau tak cinta jangan buat saya ragu yeah. Yeah. Hidup tak penuh tak itu ku cari Hati ketas conteng tak luas pun hitam Hidup Daki tu parti tu, Baik. tu Baik. pasal Boleh koma kolifoi ku jadi way tetap tuk. tulis kau. PGO oh, oh, dah Perhatian di tagi Traffic lap like, tu kau tak seri Ku benar. bagi bahu jalan juga kau Runabout kena tahu takut tak keluar Kau takut <laughs> Pedang engkau berubah tari bre Sudah tu sudah Pimpin ku ingin poket ku ringgit jatuh sin Supercar dah dingin Layan lebih dari Huff sekarang tahu penting Berapa lama lagi aku Berapa lama lagi aku Kena tunggu dekat Depan traffic jam pernah baris tunggu ya. Tawa hatiku mencari Maca kain kau si daya. Yeah. Many times that I told you Kalau tak cinta jangan buat I ragu Depan traffic jam pernah barus ku tunggu ya yeah. tahu hatiku Maca kain kau si daya. Yeah. Many times that I told you Kalau tak cinta jangan buat I ragu Wait what? Nak attention Now dah tegang you yang bikin tension huh? Tarik panjang just like extension I know I'm hot tak perlu lagi nak mention Jangan sidai kezadar mula kering I dekat bawah bukan dekat genting Angin dingin cam kat pantai cerating Aku tak tripping berasa kat lain dimension Too hard to handle like your ass Minta get back but I step back yeah Dulu sarung batal now I got to check Ku gerak solo